Fyrirkomulega hendar vel, þetta eru tveir dagar í manni, við þetta fulli dagar og stundur svolítið erfitt einmitt að geta að sitja tvo fulla daga þegar maður er í erilsömi starfi en þetta er ekki heima hérna. og góður fjóðnustu og sveigalegi í náminn líka sem að ég gætt líkt mér.